إنه يوم الثأر لمعركة الجسر إنه يوم الأعشار إنه اليوم الذي كان فيه كل فارس من فرسان المسلمين بعشره رجال إنه يوم معركة البويب كيف كانت تلك المعركة؟ ولما سميت بمعركة الأعشار. تابعونا. أخي الكريم، أختي الكريمة، لن ينتقص من أعماركم شيئًا إذا وضعتم لنا اللايك، وتفضلوا علينا بالتعليق، وأسعدوا قلوبنا بإشتراككم في القناة. السلام عليكم بعد هزيمة المسلمين في معركة الجسر استنفر عمر بن الخطاب هذه الهزائم وقام بإعلان راية الجهاد فقام ودعا الناس للجهاد في أرض العراق فتجمع أربعة آلاف مقاتل من الجزيرة العربية وولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قائدا لذلك الجيش وكان في ذلك الجيش عددا كبيرا من قبيلة بجيل العربية ولكن لم يكتفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا فقط وأرسل جيشا آخر كان بقيادة عصمة ابن عبد الله الضبي رضي الله عنه وارضا كما أمر من تاب من أهل الردة بالقدوم إلى المدينة وكان المسلمين قد انسحبوا من أرض العراق بعد الهزيمة التي لحقت بهم في معركة الجسر وفي أثناء سير الجيش الإسلامي قد علم الفرس بأن المسلمين يستعدون للقتال من جديد فأعلن كسرى حالة الحرب وقد اجتمع بالفيروزان ورستم من جديد حتى يحيل إليهم أمر التصدي للمسلمين، ولكن قد اجتمعوا على إرسال مهران القائد الخبير بالقتال في أرض الصحراء، فتوجه مهران من أرض الحيرة إلى المدائن ومعه ألف جندي من أمهر جنود القوات الفارسية فقد كان تحت كل فارس ثلاثه فرسان وقد اصطحبوا معهم في هذه المعركه ثلاثه افيال لارهاب جند المسلمين وخيلهم في المعركه وعلم وقتها مخابرات الجيش الاسلامي بتحرك الجيش الفارسي الى الحيره وكرر المسند بن حارث الشيباني ان يتعلم من اخطاء معركه الجسر التي نزف فيها جراحا كثيرة، فقرر هو أن يختار مكان المعركة فتوجه بجيشه إلى منطقة تسمى البويب وقد أرسل رسالة إلى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما كما أرسل بعض الرسائل إلى قواد الكتائب الإسلامية التي تتوجه من المدينه المنوره ان يتوجهوا الى ارض البويب وكان جيش البويب قد وصل الى المنطقه الشرقيه لنهر الفرات وقد تعلم المسنى بن حارسة من خطا العبور للجهه الاخرى من النهر فان الجيش الاسلامي لم يكن مستعدا بعد لعبور الانهار او البحار كما وضحنا في المعارك السابقة وكذلك أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يعبر أي جيشا إسلاميا إلى جيش العدو من خلال النهر إلا بعد أن ينتصر عليهم وكان الفرس في ذلك الوقت قد وصلوا إلى الجانب الغربي من نهر الفرات أي في الجهة التي تقابل جيش المسلمين وعندما نزل مهران إلى شاطئ الفرات، أرسل رسولا إلى المسنة بن حارس الشيباني يطلب منه العبور أو يعبر هو إليهم فقال المسنة للرسول الفارسي بل عبروا أنتم إلينا وكان القائد المسنة قد نظم جيش المسلمين تنظيما كبير قد جعل على الجناح الأيمن للجيش الإسلامي بشر بن خصاصة رضي الله عنه وجعل على الجناح الأيسر بصر ابن أبي رهم رضي الله عنهما وكان المسنى على قلب الجيش في المقدمة رضي الله عنهم جميعا وقد جعل على قلب الخيالة مذعور بن عادي رضي الله عنه وعلى فرقة المشاه مسعود بن حارسة رضي الله عنه وعن أخاه وأخذ المسنى بن حارثه يحمس الجيش للقتال وأخذ يمر على المسلمين فرضا فرضا في الجيش يحثه على السبات في أرض المعركة وأنهم فاتحين لدين الله لا لكسب أرض أو كسب معركة وكان في هذه المعركة شيئا غريب إن فرسان الجيش الإسلامي الذين فروا من أرض معركة الجسر قد أصابهم الخزي والعار بعد خسارة تلك المعركة والفرار منها لذا أرادوا أن يكفروا عن هذا وأن ينتقموا من القوات الفارسية في هذه المعركة ولكن قد وعظهم المسن بن حارسة وقال لا تستقتلوا في المعركة واثبتوا وتريثوا على أرضها ولا يتصارع كل منكم على الموت وخرج دعاة من الجيش الإسلامي إلى الصفوف الخلفية التي لم يكن صوت الشيبانية يصل إليهم فأخذوا يقولوا إن القائد يبلغكم منه السلام ويقول لكم ألا تفضحوا العرب والمسلمين في هذه المعركة فإنه يوم العزة والقرامة إنه يوم رض الاعتبار للمسلمين فقالوا نعم وأصبح الجيش الإسلامي مهيا جيدا للقتال وإلى الجانب الآخر أخذ الجيش الفارسي في العبور إلى أرض المعركة التي يلتقون عليها مع الجيش الإسلامي وكانت مساحة الجسر الذي يعبر عليها الفرس ضيقة جداً فكان الجيش الفارسي يعبر رويداً رويداً وكان هذا الأمر قد رتب مسبقاً من المثنى فهكذا لا يصبح الأمر مهماً إن كان عدد الجيش الفارسي كبير أم لا فهنا سيلتقي الصف الأول بصف المسلمين الأول وكان الجيش الفارسي ينقسم إلى ثلاثة صفوف، كل صف به فيل. ودخل الجيش الفارسي إلى أرض المعركة، وأخذوا بالصياح حتى يملأوا قلوب الجيش الإسلامي رعبا. وعندما رأى المثنى بن حارثة ذلك، ثبت ثباتًا عجيب، وقال لجيشه: اضبطوا والزموا الصمت. فإنما تسمعونه فشل فلا تتكلموا إلا بالتكبير والتهليل فكبروا ثلاث، وفي الرابعة ابدأوا الهجوم ومع أول تكبيرة للمسلمين بدأ الفرس في الهجوم والتحم الفريقان وكانت معركة طاحنة واستطاع الجيش الفارسي صد ضربات المسلمين التي تلاحقت عليهم وأخذت المعركة وقتا طويلا بين الضارب والمضروب والطاعن والمطعون والقتيل هنا والجريح والقتيل والجريح هناك فقام المثنى بن حارس الشيباني رضي الله عنه بهجوما قاده بنفسه وكان ذلك في قلب الجيش الفارسي الذي يوجد به مهران قائد جيش الفرس واخذ مهران بالتقهقر من قلب الفرس الى الميمنه ثم الى الميسره ولكن استطاع احد جنود المسلمين قتل مهران وقيل ان من قتله هو المنذر بن حسان وقيل جرير بن عبد الله المهم في هذا الامر كان لقتل قائدهم زعزعه في نفوس الفرس الا ان الميمنه والميسره في جناحي الفرس لم تتقعقر واخذت تواجه المسلمين بكل قوه وشراسه واخذ القتال يطول إلى أن الجيش الفارسي بدأ يتخلخل ويتقعقر إلى الوراء، وكانت هناك حيلة من المسند بن حارس الشيباني رضي الله عنه، ففي أثناء القتال أرسل المسند بن حارثة كتيبة من المسلمين، قاموا بقطع الجسر الذي عبر عليه الفرس، فلما أراد الجيش الفارسي الانسحاب إلى الوراء والعودة إلى الجسر وجدوا أن جسر العبور قد قطع، ولم يكن أمامهم إلا القتال في المعركة وأخذ المسلمون بتصفية حساب معركة الجسر مع هؤلاء الجنود وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا وأسر المسلمون من الفرس ثلاثة آلاف وضرب المسند محارسة بعد أن انتهت المعركة مثلا في الشجاعه والاقدام والاعتراف بالخطا فقد اعترف المسند بن حارسه انه ما فعل بقطع الجسر الا انه كان زله منه ولا يجب الاغز بها فان ذلك يعتبر اكراها للفرس وعدم الرحمه لضعفائهم او جرحاهم وقال الا تاخذوا بما فعلت وإني والله قد زلت نفسي بذلك فلا تقوموا بهذا فإني سائل الله أن يغفر ذلك رحم الله القائد العظيم المثنى بن حارس الشيباني الذي أزل قادات الفرس كانت هذه المعركة في شهر رمضان في العام الثالث عشر للهجرة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد ان شاء الله واتركوا لنا تعليقا في التعليقات فذاك يحمسنا شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهده في امان الله ورعايته